مرحبا في الليله اللي عندنا عن كل ليله، أم فيصل رحابة والطيب كله محتويها، والله إن أفعالها بين العرب ما هي قليله، أم فيصل كل قمه من طانا خاتر تقيها، أم فيصل كل قمه من طنا خاتر تقيها ام فيصل كل قمه من طنا خاتر تقيها مرحبا في الليله اللي عندنا عن كل ليله أم فيصل رحبت والطيب كل محتويها والله ان هابين بين العرب ما قليله أم فيصل كل قمه من طلخت ترتقيها وانت يا سلطان من طيبك تجيب المستحيله تضمير الهقوى والصعبة يا سلطان تعليها تطمير الهقوى والصعبة يا سلطان تعليها يا عسى مبروكي في مبروك يا مع الجميله ألف مبروك الزواج وحفلتك كل يجيها يا ولد طلاقي ذكر ابوك ما شي ينسي أنت ابوك اللي كسب والنعمي على بكرة أبيها الخواطر الخواطر فالمواقف المهيله فعلهم معروف والصعبة وطوطا عليها فعلهم معروف والصعبة وطوطا عليها والحمام أهل الشجاع لا ولا خشم الف يكرمون اللي يجيهم فزعة اللي ينتخيها، الخوال اللي يمدون الجزيلة والجميلة، للوفا والطيبي المناعي فزعت من يجيها، للوفا والطيبي المناعي فزعت من يجيها، يمّة تصلى الله وبارك على عدّ المخيله، فوق سيدنا محمد وامته خايف عليها، فوق سيدنا محمد وامته خايف, خايف عليها، مرحبا في الليله يا سلطان من طيبك تجيب المستحيله تضمير الهقوه توسع بها يا سلطان تعليها تضمير الهقوه والصعبة يا سلطان تعليها يا عسى مبروك في مبروك يا مع الجميله الف مبروك الزواج وحفلتك كل يجيها يا ولد طلاقي ذكر بوك ما شي يسيله انت ابوك اللي كسب والنعمه على بكره تبيها الخويطر الخواطر, الخواطر فالم فعلهم معروف وصعبة وطوطن عليها، فعلهم معروف والصعبه وطوطن عليها والحمام أهل للشجاعه لا ولا خشم الفتيله، ساعدوا جنبه خويطر والمواقف تحتميها، في مقام ابوك مدتهم لي مدوا جزيله، يكرمون اللي يجيهم فزعه اللي ينتخيها للوفاء والطيب يا المناعي من يجيها، للوفاء والطيب يا المناعي من يجيها، تمت وصلى الله وبارك على عدل المخيله، فوق سيدنا محمد وامته خايف عليها، فوق سيدنا محمد وامته خايف عليها, خايف عليها لكل جديد في عالم